جی دوستو السّلام علیکم آج کی ویڈیو امیزون یا نون سے متعلق نہیں ہے آج کی ویڈیو از فار ون آف مائی فیوریٹ ٹاپک دیٹ از سورسنگ فرام علی بابا کہ ہم علی بابا کے تھرو سورسنگ کس طریقے سے کرتے ہیں امپورٹنٹ uh, ٹاپک ہے اور اس کے اندر ہم بہت سی چیزیں ایسی ڈسکس کریں گے جس میں سے کافی ساری چیزیں مائی پاسبل موسٹ آف یو آئر ڈونٹ نو بفور اور اس لیے بھی یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے کہ یہ صرف آن لائن بزنس کرنے والوں کے لیے نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بزنس اور اس کے ساتھ اگر کہ آف لائن کا بزنس کر رہا ہے ریٹیل کا بزنس کر رہا ہے اور وہ لوکل مارکیٹ سے چیزیں لیتے ہیں تو وہ اپنی سورسنگ علی بابا کے تھرو کر کے اپنے پروفٹ مارجن کو 30 ٹو 40 پرسینٹ کو انکریز کر سکتے ہیں علی بابا کے متعلق ڈفرینٹ قسم کی مس پرسیپشن کی ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ آن لائن کا کام ہے فراڈ ہوگا پروڈکٹ ہمارے پاس کی اور آ گئی پیمنٹ کر دیں پروڈکٹ نہیں آئی سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات بالکل غلط ہے علی بابا بالکل کارڈ نہیں ہے وہاں پہ آپ کی وینڈر کے ساتھ جس قسم کی ڈیلنگ ہوتی ہے جو پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے امیجز بھی ہوتے ہیں ویڈیوز ہوتی ہیں ڈسکرپشن ہوتی ہے وہی پروڈکٹ آپ تک ڈلیور ہوتی ہے اور ان فیکٹ اگر آپ اس کا سیمپل ہی منگوانا چاہیں تو آپ اس کا سیمپل بھی منگوا سکتے ہیں دس از نمبر ون نمبر سیکنڈ اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایسی بھی ہوں گی کہ جو تھیوری پارٹ کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو आप از دا ریزن آپ مجھ سے کافی اسٹوڈنٹس کو مجھ سے پوچھا بھی ہوا ہے کہ ہم یو اے ای میں یا یو ایس اے میں یا کے ایس اے کے اندر علی بابا کے تھرو سورسنگ کیسے کریں اگر ہم سورسنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کے شپنگ چارجز ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ پڑتے ہیں سو دیٹ از دا ریزن آپ اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر تو وہ چیزیں ڈائریکٹ جب وینڈر سے لیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا پروفٹ مارجن جو ہے وہ انکریز ہوگا آپ کو پتا ہے کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کے جتنے بھی انفارمیشنز ہیں وہ گیدر کر کے اس کی میں ایک کمپریہنسو ویڈیو بناؤں تاکہ اگر علی بابا کی سورسنگ کے متعلق آپ کو انفارمیشن چاہئیں تو ڈفرنٹ قسم کی ویڈیوز کی بجائے ایک ہی ویڈیو ایسی کمبائن ہو جائے کافی ساری چیزیں شیئر کروں گا اس کی ہم دو ویڈیو بنا لیتے ہیں ایک کے اندر تھیوری پارٹ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں میں آپ کو کمپلیٹ ایک اوور ویو دوں گا علی بابا کے بارے میں کہ علی بابا بیسکلی ہے کیا اس کے تھرو آپ وینڈر سے کیسے بات کرتے ہیں پرائز نیگوسیشن آپ کی کیسے ہوتی ہے آپ پیمنٹ کیسے کرتے ہیں اور سب سے ٹاپک کہ جب ہم اس کو سورس کر رہے تو موسٹ آف دا بینٹر جو ہیں وہ ڈی بی پی کی سہولت نہیں دیتے آپ کو یا اس طرح کی کافی ساری پرابلم جو ہیں وہ آپ کو فیس آؤٹ کرنی پڑتی ہیں تو ان چیزوں کو جو ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر میں نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے علی بابا بیسیکلی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ علی بابا ہمارے پاس ایک ہول سیل کی مارکیٹ پلیس ہے اور بیسیکلی یہ ہمارے پاس بی ٹو بی بزنس ہے جس کو ہم بزنس ٹو بزنس کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بزنس والا اپنی پروڈکٹ دوسرے بزنس والے کو بھیجتا ہے اور وہ بزنس والا پھر فردر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے دس از نمبر ون نمبر سیکنڈ ہمارے پاس علی بابا کے اوپر دو قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس سیلری اکاؤنٹ ہوتا ہے ایک ہمارے پاس بایر اکاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم یہ سورسنگ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم بایر اکاؤنٹ کو جو ہے وہ اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ایز اے بایر آپ اپنے پروڈکٹ علی بابا کے تھرو آپ سورس کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کو علی بابا کے اوپر اپنا بائر اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ ایپسلیٹلی فری ہے اس कोई کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہیں اس کو سو علی بابا सो اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا پروسیجر है कि سو आप وہ پروسیجر ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنا جی میل کا अपना بنا رہے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ڈیٹیلس آپ کو چاہیے ہوتی ہیں علی بابا پہ بائر اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو وہی ڈیٹیلس چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے اکاؤنٹ کریشن کے لیے سب سے پہلے آپ علی بابا ڈاٹ کام کی سائٹ اوپن کریں گے آپ کو رائٹ سائڈ ٹاپ کے اوپر رجسٹر یا سائن آپ نظر آ رہا ہوگا آپ نے رجسٹر کو کلک کرنا ہے ایز اے بائر اکاؤنٹ آپ اپنا نیم انٹر اور اس کے ساتھ وہ آپ سے کمپنی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے بیسیکلی ہمیں کمپنی کا نام کی ضرورت نہیں ہوتی بٹ دے ازیوم کہ یہ بزنس کے بزنس ماڈل ہے اور انہوں نے بزنس پرپز کے لیے نہیں ہے تو بائٹ پاسبل ڈے ہیو دیئر اون کمپنی اس میں کمپنی میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں وہ ایسا طرح کمپلسری نہیں ہے کیونکہ کسی قسم کے بائر اکاؤنٹ کے لیے آپ سے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریکوائر نہیں کیے جاتے اس کے بعد آفٹر ویریفیکیشن ویریفیکیشن مینس ہوتی کہ آئے گا اس کے بعد آپ کا بائی ریکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اینڈ دس از اے ویری سمپل اینڈ اونلی فائیو منٹ پروسیس جب بائی اریکاؤنٹ کریٹ آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جو بھی پروڈکٹ جس کیٹیگری کے اندر آپ نے پروڈکٹ علی بابا سے سورس کرنی ہے لیک سپوز اگر آپ موبائل فون نسیسریز کا کام کرتے ہیں آپ کچن ویئر کے اندر کام کرتے ہیں آپ ہوم امپرومنٹس کے اندر کام کرتے ہیں تو جو بھی چیز آپ کو علی بابا سے سورس کرنی ہے وہ پروڈکٹ آپ علی بابا کے اوپر سرچ میں جا کے اس کو آپ سرچ کریں گے اس جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کی دو سے تین ویڈیو ہم بنا لیں گے پہلی ویڈیو ہم تھری پارٹ ڈسکس کریں گے اوور آل کنسیپٹ جو ہے وہ اس کا ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر سیکنڈ ویڈیو کے اندر پریکٹیکلی ہم اکاؤنٹ بھی کریئٹ کر لیں گے وینڈر سے بات بھی کر لیں گے اس کے بعد وینڈر سے ہم انوائس بھی منگوا لیں گے پھر فردر پروڈکٹ اپنی اپنے پاس منگوانی ہے بائی تھینک دا لیس اماؤنٹ آف لاجز پہ کیونکہ جو آپ کے کوڈ होते چارجز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور ان سم کیسز ایون کہ جو لوگ علی بابا کے تھرو سورس بھی کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود تھوڑا سا ہیجیٹیٹ بھی ہوتے ہیں یا وہ بہت زیادہ پیسے جو ہیں وہ شپنگ چارجز میں پے کر رہے ہیں تو وہ کچھ ٹیکنیکس میں آپ کو ڈسکس کروں گا کس طریقے سے آپ نے اس کو کر تو پروڈکٹ کو آپ سرچ کریں گے جو پروڈکٹ آپ کو چاہیے आपको سپوز آپ کو अंदर ویئر کے اندر आपको کٹر چاہیے آپ کو فروٹ کٹر چاہیے یا اس طرح کی آپ کو आप ڈیک करेंगे آئٹم چاہیے اس کو آپ سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بیسویں قسم کی اس سے نیچے جیتی پروڈکٹس آ جائیں گی اور اس کے ساتھ को کا ورلڈ بھی آپ کے پاس آ جائے करना کہ ایک ہی پروڈکٹ کو اگر करेंगे نے جو آپ کے پاس اس پروڈکٹ کا لینڈنگ پیٹ جائے گا مینس کہ آپ اگر امیزون نون ڈراز وغیرہ پہ جب آپ کچھ چیز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک سپیسیفک پروڈکٹ کو جب دیکھتے ہیں تو اس پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اس کی پرائز ڈسکرپشن سیلر کا نام نمبر ڈلیوری ڈیز اور اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن اسپیسیفیکیشن اس کے امیجز ان سم کیسز اس کی ویڈیو بھی آ رہی ہوتی ہے تو سیم پروسیس جو ہے وہ ہمارے پاس علی بابا کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے پروڈکٹ کو سرچ کیا اس کے بعد آپ نے سلیکٹ کیا کہ ہاں جی یہ پروڈکٹ ہے مجھے لینی ہے اس کے بعد آپ اس کو کلک کریں گے تو اس پروڈکٹ میں تمام کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے پاس آ رہی ہوں گی اب ان ڈیٹیلز کے اندر ہمارے پاس پروڈکٹ کے امیجز ہوتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ اس امیجز کے نیچے موسٹلی ویڈیو بھی دی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو یوز کرتے ہیں لیٹس سپوز آپ نے اگر کوئی کچن ویئر کا ویجیٹیبل آپ نے کٹر منگوایا ہے تو کس طریقے سے آپ اس کو یوز کریں گے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس طریقے سے ایک کمپلیٹ ویڈیو آپ کے پاس اس کی دی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے اس کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے ایک وہ لوگ کیجیے گا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ علی بابا آلڈو کے ایک چائنیز بیسڈ پلیٹفارم ہے اور ہم موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم جو بھی چیز منگوائیں گے اس کو چائنیز سیلر بیچ رہے ہوں گے یا میڈ ان چائنا کا اس کے اوپر لیبل ہوگا ایسی بات نہیں ہے علی بابا ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر ڈفرنٹ کنٹریز کے سیلرس یا وینڈرز ہم جس کو کہتے ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں وہ چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں پاکستان کے بھی ہیں اس میں یو کے یو ایس اے آپ انڈیا اس کے بعد آپ ملیشیا تھائی لینڈ سے کوئی چیز آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ آپشن بھی اویلیبل ہوتی ہے اور جو سیلر جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے موسٹ بیبی uh, ویئر کی چیز بیبی کی پروڈکٹس کلوتنگ وہ آپ نے تھائی لینڈ سے یا آپ نے کسی اور کنٹری سے آپ نے اس کو آڈر کیا ہے تو وہ آپ کو میڈ ان تھائی لینڈ اور وہ آپ کو تھائی لینڈ سے ہی آپ کو ڈیلیور ہوگا آل دو کہ آپ کی جو بھی کنورسیشن ہے وہ علی بابا کے وینڈر سے ہو رہی ہے اور آپ علی بابا کے وینڈر کو ہی پیمنٹ کریں گے مگر وہ پروڈکٹ آپ کو اس اسپیسیفک کنٹری سے ہی آئے گی اور یہ سارا کچھ اس پروڈکٹ کے جو آپ کا لینڈنگ پیج ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد سیلر کا نام ہوتا ہے وہاں پہ چھوٹا سا ایک فلیگ لگا ہوا ہوتا ہے سیلر کے نام کے ساتھ ہی اگر وہ چائنا کا ہے تو سی این لکھا ہوگا پاکستان کا ہے پی کے لکھا ہوگا یو کے کا ہے انگلینڈ کا تو یو کے لکھا ہوگا امریکہ کا ہے تو یو ایس اے لکھا ہوگا اس طریقے سے اور نو ڈاؤٹ کہ موسٹ آف دا سیلر یا وینڈرز جو ہیں وہ آپ کے چائنا سے ہی ہیں مگر ڈفرنٹ کنٹریز کے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اگر پرائز کمپیئر کر رہے ہیں اس کی تو آپ کون سی کنٹری کی سلیکشن کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس اس سیلر کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے امیزون کے اوپر سیل کرتے ہوئے وہ بھی لکھا ہوتا ہے 4 ایئرس 5 ایئر 6 ایئرس اس کی ریٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس سیلر کا رسپانس ٹائم ہوتا ہے جی وہ سیلر جو ہے اگر آپ میسج کریں گے تو آپ کو ایک گھنٹے میں رسپانس کرے گا دو میں کرے گا تین میں کرے گا اس کے علاوہ اس سپیسیفک کمپنی کی ویب سائٹس بھی اویلیبل ہوتی ہیں نیچے کمپلیٹ ان کا بائیو ڈاٹا اویلیبل ہوتا ہے اگر وہ مینوفیکچرر ہیں ڈیفینیٹلی مینوفیکچرر اگر ہیں ان کی بھی فیکٹری ہے تو یونٹس ہیں آپ اس کو کلک کریں گے تو اس کے ساتھ کمپلیٹ اس کی ویڈیو ان کی آفیسز ان کا پروڈکشن یونٹ نمبر آف ہیڈ کاؤنٹس نمبر آف ورکرز تو یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو کمپلیٹ ایک ڈیٹیلز اس کے اوپر مل جاتی ہے کہ یہ سیلڈر اس کا بایو ڈیٹا کیا ہے اور یہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں یہ سارا کچھ وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسی پروڈکٹ کے نیچے آپ کو ڈفرینٹ قسم کی پرائز بھی ہوتی ہیں ہم ریزیوم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تین پرائز ہوتی ہیں جو علی بابا کی آپ کی پرائس ہے میک شور کہ وہ آپ کے پاس کوانٹٹی بیس ہوتی ہے کہ آپ جتنی کوانٹٹی انکریز کرتے جائیں گے پرائز اتنی ہی ریڈیوس ہوتی جائے گی اب اس میں فسٹ کیپ ہو سکتی ہے کہ اب ٹو پیسز اگر آپ لیں گے تو آپ کو یہ آئٹم 3.4 ڈالر میں پڑے گا اس کے بعد آپ ٹو فائیو ہنڈریڈ لیں گے ون ون سے لیں گے آپ ٹو فائیو ہنڈریڈ تو یہی آپ کو پڑے گا ٹو پوائنٹ نائنٹی کا اور مور دین فائیو ہنڈریڈ لیں گے تو یہی یونٹ جو ہے یہ آپ کو پڑے گا لیٹس سپوز ٹو پوائنٹ ٹین کا یا ون پوائنٹ نائنٹی کا وہ پرائس ویریشن جب کچھ بھی ہو سکتی ہے مگر وہ وہاں پہ دی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد اس پروڈکٹ کی ڈائمینشن آپ کے پاس ہوتی ہیں کے علاوہ اس پروڈکٹ کا جو ہے وہ کتنے کلرز میں دی ہوئی ہوتی ہے اور جس کی بیسس کے اوپر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نمبر اف ڈلیوری ڈیز بھی یہ ہوتے ہیں اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہمارے پاس اسٹاک میں اویلیبل ہے یا آپ آرڈر کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم اس کی مینوفیکچرنگ کریں گے مینز آپ کو ایک کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس اسپیسیفک وینڈر سے بات کرنے سے پہلے ہی آپ کے پاس آ جاتی ہے نو لیٹس ازیوم کہ آپ نے ایک پروڈکٹ سلیکٹ کر لی اس کے بعد پھر آپ نے ایک وینڈر کی سلیکشن بھی کر لی ہے تو پر ہم سے پر سائڈ اس میں ہم صرف ایک بینڈر کی سلیکشن نہیں کرتے مارکیٹ پرائز کو کمپیئر کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ ہم اس میں تین سے چار بینڈرس کی ہم سلیکشن کرتے ہیں کمپیریزن کے تھرو کہ یہ بینڈر ہمیں کتنے کا دے رہا ہے اس کے بعد اس کی کوانٹیٹی اس کی پرائز یہ ہمارا کتنے کی ہے اس کے بعد باقی کافی ساری چیزیں اس کے اندر جو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے اب اس میں ایک اور कि आप कस्टमाइज प्रोडक्ट भी आप बनवा सकते हैं जो आपके वेंडर हैं उसी लैंडिंग पेज के ऊपर ही प्रोडक्ट पेज के ऊपर ही नीचे डिटेल से लिखा हुआ होता है कि आपने अगर अपने ब्रांड का नेम इसके ऊपर लिखवाना है तो वो भी अवेलेबल है आप अपने ब्रांड का नेम भी उस प्रोडक्ट के ऊपर लगवा सकते हैं मगर उसके लिए उनकी मिनिमम क्वान्टिटी रिक्वायर्ड होती है कि आप अगर लेट सपोज़ फाइव पीसेस या वन पीसेस से अगर आप ज़्यादा बनवाएँगे तो उसमें हम आपको آپ کے برانڈ کا نیم بھی لکھ کے دے سکتے ہیں اس میں آپ نے کوئی کسٹومائز امیج آپ نے اگر دلوانا ہے تو اس کی آپشن بھی اویلیبل ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی پیکنگ وہ اگر آپ نے کسٹومائز کروانی ہے اپنے برانڈ کا نام لکھوانا ہے امیج چینج کروانا ہے اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیل دینی ہیں ویب سائٹ فون نمبر ای میل وٹس ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو کین جو بٹ اس میں آبویسلی چارجز جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں مگر وہ وہاں پہ انٹرویو کے لیے ہوتے وہ جب آپ وینڈر سے بات چیت کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اوکے یہ ہمارے پاس ہوگا گیا اسٹیپ نمبر تھری سٹیپ نمبر فور ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کو چوز کیا اس کے بعد آپ نے وینڈر کی سلیکشن کی کہ بھی اس وینڈر سے مجھے چیز لینی ہے اب آپ نے اس وینڈر سے کمیونیکیٹ کرنا ہے اب کمیونیکیشن کے دو طریقے آپ کو دی ہوتے ہیں وہیں پہ ایک چیٹس جو کہ جب آپ علی بابا کا بائی اکاؤنٹ کریٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنے موبائل پہ اس کی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور آپ آپ اپنے یوزر آئی ڈی سے اس پہ لاگ ان ہو جائیں گے تو جب آپ لاگ ان ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس علی بابا کا میسنجر بھی آ جاتا ہے اٹ مینس کہ جس طریقے سے آپ فیس پہ لاگ ان ہوں تو آپ کے پاس ایک میسنجر آتا ہے ویسے ہی جب علی بابا پہ لاگ ان ہوں گے تو اس میں آپ کی جتنی کنورسیشن ہو رہی ہوگی وینڈر کے ساتھ وہ اسی میسنجر میں آ جائے گی ان کیس اگر دوسرے آپ نے کسی سے کوئی انکوائری کی ہوئی ہے اور وہ اس انکوائری کا رسپانس کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی چیٹ کے اندر آپ کو شو ہو رہا ہوگا دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس ہوتی ہے ای میل کی اپشن آپ وینڈر کو ای میل بھی کر سکتے ہیں اب اس میں دو چیزیں فاروئر انفارمیشن کو میں بتا دیتا ہوں کہ موسٹ آف دا چائنیز بینڈرز جو ہیں چائنیز بینڈرس کی بات کر رہا ہوں جو کہ سب سے زیادہ ہیں علی بابا کے اوپر تو وہ واٹس ایپ کا یوز نہیں کرتے بہت کم ایسے اور اس کے بعد وی چیٹ کے ساتھ وہ آپ سے اگر ای میل کے تھرو بات کرنی ہے تو ای میل کے تھرو بھی بات کر لے کر رہے ہوتے ہیں اور موسٹلی وینڈرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو انگلش کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو اس کے لیے انہوں نے ایک اپلیکیشن کے تھرو جب آپ کوئی انگلش میں میسج کرتے ہیں تو وہ ان کی چائنیز لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو کے وہ ان کے پاس چائنیز میں جاتا ہے وہ آپ کو چائنیز میں رسپانس کرتے ہیں وہ ادھر سے ٹرانسلیٹ ہو کے آپ کے پاس انگلش कर آ جاتا تو اس وقت کوشش کریں کہ آپ ان کے جو آفس کے ورکنگ آرس ہیں آفس کے ورکنگ آرس کے اندر آپ ان سے بات کریں which is around ایٹ اے ایم انٹل سکس یا فائیو پی کیونکہ چائنا کا ٹائم یہاں کے ٹائم تو تین گھنٹے آ گیا تو اس چیز کو جو ہے وہ آپ تھوڑا سا مد نظر رکھیے گا آل دو کچھ وینڈرز ہیں جو کہ آپ کو آؤٹ آف دا آفس ورکنگ آرس کے اندر بھی رسپانس کرتے ہیں بٹ ڈونٹ لوگ پروفیشنل کے ہم آپ کے پاس جو ہے وہ جو بھی ٹائم ہے وہاں رات کے دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے رات ہم کو میسیج کر رہے ہیں تو اٹ ڈونٹ لک پروفیشنل اینی ہاؤ تو یہ پروسیس ہمارے پاس ہو گیا اس کے بعد جو ہے آپ نے کمیونیکیٹ کرنے کے بعد آپ نے ان سے نیگوسیشن کیسے کر دی ہے دس از امپورٹینٹ اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ علی بابا کے اوپر کسی بھی قسم کی جو پروموشنز لگتی ہیں جو سیلز لگتی ہیں کی سیل ہے उसके अंदर वेंडर्स ने ऑलरेडी प्राइस अपनी रिड्यूस की होती है अगर उन्होंने प्राइस अपनी ऑलरेडी रिड्यूस की हुई है तो उसके अंदर बार्गेनिंग की मुजाइफ ना होने के बराबर होती है अनटिल अनलैस आप एक ऐसी क्वान्टिटी चूज़ करें कि जो बहुत ही ज़्यादा हो उसके अलावा नार्मल ड्रेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा बारगेनिंग वो आपसे नहीं करते बट इट्स डिपेंड कि अगर आप उस प्रोडक्ट के थ्रू उनके अगर कैटेलाग भी आप मंगवाते हैं और उसमें से कुछ प्रोडक्ट और चूज़ भी कर लेते हैं ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ بھی ہے کہ ایک وینڈر ایک پروڈکٹ نہیں بیچ رہا تھا اس کی باقاعدہ کیٹالاگ اویلیبل ہوتی ہے جب آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ اس کی کیٹالاگ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور اس کیٹا کی بیسس کے اوپر آپ کچھ اور پروڈکٹ جو ہیں ان کو بھی چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک وینڈر دو وینڈر تین وینڈر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے کم از کم اس کے تین سے چار وینڈرز ہوں تاکہ آپ کو ایک رہے کہ ہاں جی میں جو بھی پروڈکٹ بائی کر رہا ہوں وہ پرائز بائی کر رہا ہوں پرائز کمپیریزن آپ خود دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے اس کا کسی قسم کا ایکسپیرینس کرنا ہے تو کوئی بھی پروڈکٹ آپ مارکیٹ سے دیکھیں وہ کتنے کی مل رہی ہے اس کے بعد آپ اس کو علی بابا کے اوپر جا کے چیک کریں تو آپ کو اس میں بہت زیادہ ویریشن نظر آئے گا تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی پروفیٹیبل ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو چھوٹے ریٹیلرز ہیں وہ بالکل سمال ٹاؤن یا اسمال سٹی سے بگ سٹی موو کرتے ہیں چیزیں لینے کے لیے بگ سٹی والے اس سے بھی بگ سٹی موو کرتے ہیں وہ پھر کسی ہول سیلر کے پاس جاتے ہیں तो होल वाला फिर वो या तो अलीबाबा से मंगवा रहा होता है या वो चाइना से मंगवा रहा होता है द बोथ स्नारी ब्लीज़र अवेलेबल देय बट दिंग इज़ देट के uh, जो हमारे पास एंड यूज़र है एंड यूज़र मीन्स के अगर एक प्रोडक्ट मैंने ली है अपने कंज्यूम करने के लिए तो वो प्रोडक्ट uh, जब मैं उसको बाई करता हूँ तो रेदर दैन के अगर कोई रिटेलर उसको डायरेक्ट अप्रोच करेगा या डायरेक्ट उसको सोर्स करेगा तो डेफिनेटली उसकी प्राइस कम होगी रेदर दैन के चार पाँच और होल या डिस्ट्रीब्यूटर उसमें इन्वॉल्व हो और हर कोई अपना प्रॉफिट जो है वो आ, उसमें से रख रहा हो सो दैट इज द रीज़न दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट उसके बाद आप बैंडर uh, से कन्वर्सेशन करेंगे बैंडर uh, से कन्वर्सेशन करने के बाद आपने uh, उससे शिपिंग के बारे में पूछना है अब ये शिपिंग का जो हमारे पास टॉपिक है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसको अगर आप तवज्जो से सुनिएगा Uh, کیونکہ ریزن اس کے اب تک جو کچھ میں نے کہا جن کو علی بابا کے بارے میں پہلے سے انڈرسٹینڈنگ اویئرنیس ہے وہ تو اس کے بارے میں جانتے ہیں مگر یہ شپنگ پورشن بھی اس میں انوالو ہو رہا ہے اس کے بارے میں مائٹ پاس کے بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہو تو جب آپ کی وینڈر سے پرائز کے بارے میں بات چیت ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ وینڈر سے uh, اس کے شپنگ چارجز پوچھتے ہیں تو دا فسٹ کویشچن وینڈر دی ولاسٹ فرام یو یو ہیو یور اون لاجسٹک آر دا کمپنی ان چائنا Uh, otherwise, you need to give us यूर डिटेल and we will calculate your shipping charge and we will let you know. So, some cases, अगर आपके पास चाइना के अंदर कोई लॉजिस्टिक कंपनी कॉन्टैक्ट में है तो आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो उस वेंडर से उस लॉजिस्टिक कंपनी वाले के पास भी भिजवा सकते हैं In case, if you feel that there is a variation uh, in the rate of the vendors and the logistic company. अब उसके अंदर جو ریٹ آپ وینڈر سے لے رہے ہوں گے اس میں اگر ایک پروڈکٹ آپ لیٹ سپوز آپ پاکستان منگوا رہے ہیں آپ کے ایس اے منگوا رہے ہیں آپ یو اے ای منگوا رہے ہیں یو کے منگوا رہے ہیں یو ایس اے میں منگوا رہے ہیں تو اس میں آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پی چارجز کیا ہے ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ ڈی ڈی ڈی ڈی پی چارجز مینس کے ڈائریکٹ ڈلیوری تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وینڈر آپ سے جو شپنگ چارج کرے گا وہ آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر ڈلیور ہو جائیں گی چیزیں اس میں اگر کسی قسم کی کسٹم ڈیوٹی ہے ایکسائز ڈیوٹی ہے اس کے بعد آپ کی اگر ان کے کیس کے ایس اے یا یو اے ای کے اندر آپ کی ویٹ ہے یو کے اندر ویٹ ہے تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ وینڈر اپنے اینڈ سے پے کرے گا اور اس کے لم سم چارجز آپ کو بتا دے گا اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کا ایجنٹ ہائر نہیں کرنا پڑتا اور اس کے بعد آپ کو پورٹس مال نہیں چھڑوانا پڑتا وہ چیزیں آپ کے ڈور اسٹیپ کے اوپر آ جاتی ہیں अब अगर कोई चीज़ आप कैसे में और यू के अंदर आसान है क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेट वे आपके पास बेहतर है फाइव परसेंट फिफ्टीन परसेंट मतलब जब आप पाकिस्तान में चीज़ें मंगवा रहे होते हैं या किसी और कंट्री में मंगवा रहे होते हैं तो उसमें हर वेंडर आपको यह फैसिलिटी नहीं दे रहा होता कि वो डी दो स्टेप डिलीवरी आपको दे दें अब कुछ वेंडर्स जो हैं वो आपको बता रहे होते हैं कि हाँ जी इस वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर اگر ایسی کیٹیگری ہے کہ جو ایزیلی آپ اس کو منگوا سکتے ہیں وہ آپ کو دوست آپ ڈلیوری آپ کو دے دیتے ہیں ادروائز وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس کے شپنگ چارجز جو ہیں یہ پورٹ تک ہیں پورٹ کے بعد آپ کو رسپانسبلٹی ہے کہ آپ پورٹ سے ٹیکسز وغیرہ پے کر کے آپ کسٹم کلیئرنس جو ہے وہ خود کروائیں گے اب اس کے بھی ڈفرینٹ طریقے ہیں یہاں پہ آ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون کسٹم کلیئرنس کے چکر میں پڑے یا کون ایجنٹ ہائر کرے اس طریقے سے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے उसको सार्ट आउट करना है एक तो हमारे पास प्रोसीजर हो गया ये कि वेंडर जो है वो आपसे पूछ लेते हैं आपको शिपिंग चार्जेस बता देता है अच्छा अब दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द इंटायर वीडियो उसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा अब जैसपोज जो आपके शिपिंग चार्जेज होते हैं वो शिपिंग आपकी नॉर्मली बाई रोड भी होती है बाई एयर होती है बाई सी होती है बट ऑबियसली जो बाई रोड है वो बहुत कम कंट्रीज़ कनेक्टेड हैं तो मोस्ट ऑफ द शिपिंग जो है वो आपकी بائی ایئر اور بائی سی ہوتی ہے تو ان دو چیزوں کا ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ کی پروڈکٹ اس کی ڈائمینشن یا ویلیو میٹریک جس کو کہتے ہیں وہ ون سی بی ایم مینس کے ون کیوبک میٹر سے کم ہے تو وہ آئے گی بائی ایئر اور اس کی شپنگ چارجز آلموسٹ ڈبل ہوتے ہیں اگر آپ کی پروڈکٹ ون سی بی ایم یا اس سے زیادہ ہے تو وہ بائی سی آئے گی اور اس کے چارجز جو ہیں وہ موسٹ لیس دین ہاف ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ کے ایئر فریٹ کے اگر ایئر فریٹ کے چارجز آپ کے فور ہنڈریڈ ڈالرز ہیں اور وہی چیز آپ بائی سی منگوا رہے ہیں تو اس میں چارجز آپ کے پاس ٹو ہنڈریڈ ڈالر سے بھی لیس میں آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ون سی بی ایم کس طریقے سے ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے یا ہم کیسے پتہ چلے گا تو اس کا سمپل سا میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں اب یہ ایگزامپل میں اس کے لے کے जिसके एग्जाम्पल हम लेते हैं नेक्स्ट सपोज़ हमारे पास ये एक मोबाइल है अब जब हम इसकी मयर मच करेंगे तो वन सी का मतलब ये है कि वन मीटर ऐसे मीनस के वन मीटर जो है वो उसकी लेंथ होगी वन मीटर उसकी डेप्थ होगी और वन मीटर जो है वो उसकी हाइट होगी ये आपके पास एक स्पेस बन जाएगी वन सी की اچھا ون سی بی ایم ایک ون سی بی ایم کے اندر میکسیمم آپ کے 150 اینڈ ففٹی ویٹ آ سکتا ہے تو اٹ مینس کے دیکھیں اب آپ کے پاس یہ ون سی بی ایم اسپیس لیٹس ہم ازیوم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کے پاس ون سی بی ایم ون کیوبک میٹر ایک میٹر ایسے ایک میٹر ایسے ایک میٹر ایسے تو یہ جتنی سپیس ہے یہ آپ کے پاس ون سی بی ایم اسپیس پہ گی اب اس سپیس کے اندر अगर आपका प्रोडक्ट डाइमेंशन ज़्यादा है उसका वेट कम है और वन सी स्पेस के अंदर लेट सपोज आपके 70 केजी वेट आया है देन स्टिल यू नीड टू पे द्रेट ऑफ 150 केजी और उसके बाद अगर आपके पास वन सी इस स्पेस के अंदर आपकी प्रोडक्ट का वेट जो है वो हैवी है और वन सी आपका कंप्लीट नहीं हुआ स्पेस आपकी कंप्लीट नहीं हुई اور اس کے اندر آپ کا 150 اینڈ کے جی ویٹ آ ہے تو اس سے زیادہ نہیں آئے گا پھر وہ دو سی بی ایم یا تین سی بی ایم کے اندر کاؤنٹ ہوگا آئی ہوپ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی یہ ایک بہت بیسک چیز ہے کہ جس کے تو ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وینڈر سے اس کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ ان کیس اگر ہم پانچ یا چھ پروڈکٹ یا آئٹمس اس کے اور ایڈ کر لیتے تو وہ ہمارے پاس ون سی بی ایم کمپلیٹ ہو جاتا تو ریدر دین تھنگ فائیو ہنڈریڈ ڈالر وی نیڈ ٹو پے اونلی ٹو ہنڈریڈ لیس دین ٹو ہنڈریڈ ڈالر تو دس از امپورٹنٹ کہ جب بھی آپ کی اپنے وینڈر سے بات ہو رہی ہو تو میک شیور کہ آپ جب وہ آپ کو چارجز بتا رہے ہوتے تو آپ ان سے پوچھ لیا کریں کہ یہ اس کی ویلیو میٹرک یا اس کا ویٹ کتنا بنتا ہے اور اس کے ساتھ آپ ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ اگر میں اس کو بائیسی منگوانا چاہوں تو ڈیویسلی وہ آپ کو ہی جو اگر ہم اس میں کچھ اور پروڈکٹس ایڈ کرتے ہیں تو وہ میں کتنی ایڈ کرنی پڑیں گی کہ ہمارا ویٹ یا ہماری سپیس ون سی بی ایم کی اکول ہو جائے جس کا آپ خاص طور پہ خیال کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سم ٹائم ہم تین سو چار سو پانچ ڈالر ریڈ کے ہم ایکسٹرا پے کر رہے ہوتے ہیں مگر ہوتا کیا ہے کہ وہی اگر ہنڈریڈ ڈالر ہم اس پروڈکٹ کو انکریز کر لیں مینس کہ ہمارے پاس کوانٹٹی بھی زیادہ آ جائے گی اور ہمارے پاس جو اس کے لاجسٹک چارجز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि अली बाबा इज़ नॉट अ फ्रॉड अली हर किस्म के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है क्योंकि अली के ऊपर जो सप्लायर बैठे होते हैं वो वेरीफाइड सप्लायर्स होते हैं और अली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि प्रोडक्ट शुड बी रीच एट योर डेस्टिनेशन एज पर द डिलीवरी प्रॉमिस اینڈ ایز پر دا سیمپل اف ان کیس اف یو ہیو ریکوائرڈ دی جو چیز آپ کو دکھائی جاتی ہے وہی چیز وینڈر آپ کو بھیج رہا ہوتا ہے اس میں اگر کوانٹٹی کم ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے کچھ پروڈکٹ ڈیمیج ہو گئی ہیں اس کی رسپانس وہ اوبیسلی انشورڈ ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ وینڈر سے کمیونیکیٹ کر کے آپ اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اب اس میں دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ علی بابا کس بیسس کے اوپر یہ ایویلیویٹ کرتا ہے کہ ہاں جی آپ کیا منگوایا تھا کتنے کا اس کے بعد اس کی کوانٹٹی کتنی تھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کتنی ہوتی ہیں تو وہ جب آپ کی وینڈر کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے فائنل ڈسکشن آپ کی ہو جاتی ہے اس کے بعد وینڈر آپ کو دو چیزیں بھیجتا ہے ایک تو وینڈر آپ کو انوائس بھیجتا ہے اور انوائس کے اندر وہ پریکٹیکلی میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انوائس کس طرح کی ہوتی ہے اس کے اندر انفیکٹ آپ کا ایڈریس کانٹیکٹ ڈیٹیل ہوتی ہیں آپ کا وہ ای میل آئی ڈی ہوتا ہے جس کے تھرو آپ کی وینڈر سے کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد سپائر کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں ٹرم کنڈیشنز جو آپ طے کرتے ہیں وینڈر سے وہ ہوتی ہیں ٹرم کنڈیشنز مینز کہ نمبر اف ڈلیوری ڈیز ہو سکتا ہے اس طریقے کی اس کے بعد امیجز ہوتے ہیں اس سپیسیفک پروڈکٹ کے امیجز ہوتے ہیں اس انوائس کے اندر اس کے بعد اس کی یونٹ ہوتی ہے اس کی یونٹ کاسٹ ہوتی ہے ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے اب یہاں پہ جب وہ آپ کو انوائس بھیجتے ہیں وینڈر آپ اس ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آفٹر اے پروسیس آف پیمنٹ پیمنٹ کا پروسیس میں بتاتا ہوں آپ کو تو اس کے بعد اگر کسی قسم کا ویریئشن آتا ہے اور آپ نے علی بابا کو کسی قسم کی کمپلین کرنی ہے تو علی بابا اس انوائس کے تھرو جائے گا کہ جو انوائس وینڈر نے آپ کو بھیجی ہوتی ہے اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے دس از امپورٹنٹ دس از نمبر ون نمبر سیکنڈ اس کے اندر ہوتا ہے کہ جو وینڈر آپ کو ای میل کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی وہ جتنی بھی ای میلز ہیں آپ میں سے جو لوگ امیزون کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب کوئی کسٹمر آپ کو ای میل کرتا ہے یا آپ کسی کسٹمر کو ای میل کرتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی آئی ڈی یا کسٹمر کی آئی ڈی آپ کے ساتھ ایکسچینج نہیں ہو رہی ہوتی وہ آٹو جنریٹو ایک آئی ڈی جنریٹ ہوتی ہے امیزون کی طرف سے تو اسی طریقے سے جب کسٹمر آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک علی بابا کی طرف سے آٹو جنریٹیو آئی ڈیز ہوتی ہیں کہ جس کے تھرو آپ کی ساری کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے अब उसके अलावा आपको एक ई मेल भी क्लाइंट भेजेगा जिसके अंदर पेमेंट लिंक होगा पेमेंट लिंक मीन्स के uh, जिसको क्लिक करके आपको अली आप अलीबाबा की वेबसाइट के थ्रू या आप पेमेंट करेंगे मैं बताता हूँ आपको पेमेंट के हमारे पास कैनल्स कौन कौन से हैं कैसे कर सकते हैं uh, उसके अलावा उसमें अगे उसके अंदर टर्म एंड होती हैं اگر آپ نے وینڈر کو ڈی ڈی پی کا بولا ہے تو اس ای میل کے اندر ٹرم اینڈ کنڈیشن میں وینڈر کو مینشن کرنا ہوتا ہے کہ یہ آئٹم ڈی ڈی پی ہے ڈور سٹیپ ڈلیوری ہے جس کے جو کسٹم یہ چیزیں ہیں وینڈر پے کرے گا یا سیل بائر پے کرے گا تو وہ چیز بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو بھی نوٹ کرنا چاہیے ان کیس اگر کسی قسم کی انوائس کے اندر چینجنگ کی آپ کو ضرورت ہے یا لیٹ سپوز وینڈر آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی Uh, after 30 days, आई I will dispatch the goods, after 30 days कैन क्लेम इन केस ऑफ एनी डैमेज आइटम और लैक ऑफ क्वान्टिटी एनी थिंग अगर आप उसको इंक्रीज करके फोर्टी फाइव डेज करवाना चाह रहे हैं तो आप vendor को बोलते हैं कि 30 days is too short because it will take 25 days for these दिस to reach it to me, so मी सो कंडली मेक इट फॉर फोर्टी फाइव डेज तो ये कन्वर्सेशन आपकी वेंडर के साथ हो रही होती है जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वेंडर के साथ वो वेंडर ई में के अंदर करता है और उसके बाद वो आपको पेमेंट लिंक भेजता है जब आप उस पे एग्री हो जाते हैं अब पेमेंट लिंक के अंदर कुछ वेंडर्स क्या करते हैं कि वो आपको कहते हैं कि वुड यू लाइक टू पे आउटसाइड द अली बाबा चैनल वो विल गिव यू 3% परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अली के थ्रू उस वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं जो कि आपको अली बाबा के थ्रू ही करनी है आउटसाइड द चनल आपको बिल्कुल भी नहीं जाना मैं उसको पूछते कि मैं ये वजह उसकी बता रहा हूँ क्योंकि जब अलीबाबा के थ्रू ट्रांजेक्शन होती है तो अलीबाबा बाबा से जो कमीशन है जिसका रेफर पी कहते हैं कमीशन है वो उसमें से माइनस कर रहा होता है कुछ हम कैटेगरी पर भी डिपेंड कर है सेवन परसेंट तो वो बेंडर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप डायरेक्ट आप हमें पे कर दें तो हम आपको थ्री डिस्काउंट दे देंगे تو اس طرف آپ نے بالکل نہیں جانا آپ نے علی بابا کے چینل کے تھرو ہی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اب اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اٹس آ ناٹ اے کمپلسری دیٹ یو نیٹ ٹو ڈو اے ہنڈریڈ پرسینٹ پیمنٹ وینڈر آلویز دے ول تھر ہنڈریڈ پرسینٹ بٹ اٹس کنڈیشن بفور ایکسپٹنگ دا انوائرس اینڈ بفور پروسیڈنگ فار دا پیمنٹ یو کین پوٹ اے condition that it's okay, so 50% I will pay पे यू इन एडवास एंड फिफ्टी परसेंट आई विल पे आफ्टर टेन डेज आफ्टर फिफ्टीन डेज आफ्टर फाइव डेज इट्स डिपेंड कि आपको कितने अर्से के बाद उस प्रोडक्ट की वो वेंडर उसको वहाँ से डिस्पैच करेगा मगर एक चीज़ याद में रखें कि जब तक आप हंड्रेड परसेंट पेमेंट नहीं करते उस वक्त तक वो आइटम वहाँ से डिस्पैच नहीं होता अब दिस इज ये एक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है جہاں تک پیمنٹ کی بات ہے آپ پیمنٹ اپنے کسی بھی ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کے تھرو کر سکتے ہیں جس پہ انٹرنیشنل یا ای e کامرس کی ٹرانزیکشن آپ کو الاؤ ہوتی ہیں وہ چاہے آپ پاکستان بیٹھے ہیں آپ اپنے ڈیبٹ کارڈ سے کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے مگر میک شور sure کہ آپ کے کارڈ کے اوپر ای e کامرس کی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن الاؤ ہونی چاہیے کے ایس میں ہے یو اے میں ہے یو ایس اے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس کے تھرو پیمنٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کے علی بابا کی ایک پروسیسنگ فی بھی آ جاتی ہے اٹس آٹ اپون دا انوائس ویلیو مگر وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی یہ ہمارے پاس ہو گیا ایک سنیریو اس اس وقت تک جب آپ وینڈر کو پیمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو امپورٹینٹ چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ امپورٹینٹ چیز یہ ہے کہ سم ٹائم ویو ہیو نوٹس دیٹ جسٹیک شپنگ چارجز از مچ ہائر کہ آپ بولتے ہیں کہ نہیں پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی کاسٹ اتنی ہے جس جتنے ہمارے پاس شپنگ چارجز ہیں دس از کنڈیشن نمبر ون جس کو کس طریقے سے ساٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کو ہم سارٹ آؤٹ ایسے کرتے ہیں کہ ایک تو ہم ڈائریکٹ ریٹ لے لیتے ہیں وینڈر سے اور نٹ کمپلسری کہ آپ کے پاس جو شپنگ چارجز ہیں وہ بہت زیادہ بن رہے ہیں اور موسٹ پروڈکٹ ہم خود منگوا رہے ہوتے ہیں کہ جن کے ہیں وہ منیمم سے ہوتے ہیں ہم ان کو ایزیلی कर کر لیتے ہیں وہ اس پروڈکٹ کی کاسٹ کے اوپر اتنا امپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے اس میں ایک کنڈیشن ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ آپ وینڈر کے تھرو اگر آپ کو وہ हैं سوٹ کر رہے ہیں تو آپ وہ منگوا لیتے ہیں اچھا اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں کہ جو لوکل سپلائر ہمارے پاس لوکل لاجسٹک کمپنیز یا کوریئر کمپنیز یا وینڈرس جو بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے پاس چائنا वीडियो के लिंक के नीचे दो तीन वेंडर्स का मैं लिंक भी भेज देता हूँ इनकेस अगर आपको प्रोसीड करना है तो आप इनके थ्रू भी रेट चेक कर लें एक फॉर सेफर साइज आप आउटसाइड द अली उसके थ्रू भी आप रेट चेक कर लें उनको आपको बताना क्या होता है उनको आपको बताना होता है, है कि नंबर ऑफ़ कार्ट कितने हैं कार्टन की डाइमेंशन कितनी है जो आउटसाइड लॉजिस्टिक वाले हैं आपको ये चीज़ें बतानी होती हैं नंबर ऑफ कार्ट कार्टन डायमेंशन कार्टन वेट یہ تین چیزیں آپ کو بتانی ہوتی ہیں اس کے بعد وہ آپ کو اس کا فیڈ کیلکولیٹ کر کے دے دیتے ہیں فار دیٹ اسپیسیفک ڈیسٹینیشن اس کو آپ کمپیر کر لیں جو علی بابا کا وینڈر ہے اس میں سے جو آپ کو چیپ لگے آپ اس کے تھرو اس کو پروسیس کر لیں اگر اس میں منیمم سا ڈفرینس ہے دین آئی وڈ سجسٹ ٹو پروسیڈ ود دا ایکچوئل وینڈر اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وینڈر اس وقت تک رسپانسیبل ہوتا ہے کہ جب تک پروڈکٹ آپ کے پاس پہنچ نہیں جاتی اگر پروڈکٹ آپ سٹریٹ وی اپنے پاس منگوا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ٹوینٹی ٹوئنٹی فائیو ڈیز کا گیپ آ جاتا ہے اگر آپ وہیں چائنا میں ہی وینڈر کو کہتے ہیں کہ یہ ایڈریس ہے اس کے اوپر آپ ڈیلیور کر دیں وہ اس کے اوپر بھی ڈیلیور کر دیتے ہیں اس میں بھی ایشو نہیں ہے وہ اس کے لیے آپ سے ٹین ڈالر ففٹین ڈالر یا ٹوئنٹی ڈالر آپ سے چارج کر رہے ہوتے ہیں اگین اٹس آٹ ڈپینڈ کہ جو بجسٹک ایڈریس آپ نے لیا ہے وہ کتنی دور ہے آپ کا ویٹ جو ہے کتنا ہے نمبر آف کارٹون جو ہیں وہ کتنے ہیں یہ ہمارے پاس ایک دوسرا میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ شپنگ چارجز کیلکولیٹ کر لیتے ہیں وینڈر کے بھی اور آؤٹ سائڈ دیٹ علی بابا جو بیٹھے ہوتے ہیں اینی آؤ جو وینڈر کے ساتھ لاجسٹک والے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپروو بھی ہوتے ہیں اور علی بابا خود ان کو اپروو کرتا ہے اس میں کون کون سے میتھڈ نے ایکسپریس ہے وہ پھر ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے اب اس کے علاوہ ایک اور امپورٹینٹ چیز کہ جو لوگ امیزون کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ جب اس کی سورسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ موسٹلی علی بابا کے اوپر جتنے بھی بینڈرس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں موسٹ آف دا بینڈرس دے نو ہاؤ ٹو ڈو ایف بی اے مینس کہ اگر آپ امیزون کے لیے سورسنگ کر رہے ہیں تو وہ بینڈر آپ کے بھی کے اوپر جو ڈیٹ آپ اسکیجول کریں گے امیزون کے ویئر ہاؤس میں وینڈر سے کر کے وہ وینڈر وہی چیزیں ڈائریکٹ امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچانے کی سروسز بھی دے رہے ہوتے ہیں اس میں آبویسلی یہ ٹاپک پھر ہمارا امیزون کی طرف چلا جائے گا مگر آپ نے صرف ان کو بار کو پیکنگ سلیپ دینی ہوتی ہے اس کے بعد اسکیڈول ٹائم بتانا ہوتا ہے اور وہ اس ٹائم فرین کے اندر وہ اس کو ڈلیور کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کون کون سے چینلز ہیں اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کوئی پاکستان کے اندر سورس کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک میتھڈ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ وینڈر کے تھرو اس کو منگوائیں گے دوسرا میتھڈ میں نے یہ بتا دیا کہ آپ لوکل لاجسٹک والا جو کہ چائنا میں وہیں پہ موجود ہوگا ان کی لنک بھی میں شیئر کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گوگل سے بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں ان سے بھی آپ بات چیت کر کے اس کے ریٹ بھی لے لیں گے یہ ہو ہمارے پاس کنڈیشن نمبر ٹو اچھا Uh, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको वेंडर कहता है कि भाई इसको हम डी डी पी नहीं करेंगे आप उधर से पोर्ट तक पहुँच जाएँगे कराची पोर्ट तक तो आप इसको वहीं से क्लियर करवा लें उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के यहां पर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर एजेंट बैठे हुए हैं आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं आप उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप परसनली उनका ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं और आपकी जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो आप वहाँ से इनके थ्रू मंगवा सकते हैं مینس کے آپ کو کلیئرنس کے لیے باقی چیزوں کے لیے کسی چیز کے لیے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی آپ کے ریٹ ان سے طے ہوں گے اس ریٹ کے اوپر وہ چیزیں آپ کو وہ ڈلیور کر دیں گے بیکاز ریزن از کہ ڈفرینٹ قسم کے جو بائرز ہوتے ہیں وہ ان کوئڈ کمپنیاں رجسٹرنگ کمپنیز کے تھرو وہ اپنی بکنگ کروا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پھر دس کارٹن میں نے کروائے دس انہوں نے کروایا دس انہوں نے کروائے دس ایک اب ایک پروسیس ہمارے پاس یہ بھی ہے یہ بھی آپ کو سستا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو علی بابا کا وینڈر ہے وہ ہمیں شپنگ چارجز زیادہ لگا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس اور راستہ بھی ہے اور راستہ ہمارے پاس یہ ہے اچھا خاص طور پہ جو لوگ سعودیہ میں ہیں یا جو لوگ یو اے کے اندر ہیں وہاں پہ موسٹ آف دا وینڈرز آپ کو ڈی ڈی پی کی سہولت دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈور اسٹیپ ڈلیوری دے رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے چھوٹا سا ہند میں اور بھی دیتا جاؤں کہ جو امیزون پہ کام کر رہے ہیں کے ایس اے اور یو اے میں رہنے والے لوگ یا یو پی یا یو ایس اے کے اندر ان کو وہاں پہ لوکل سپلائرس بھی مل جاتے ہیں کہ جو بلک میں چیزیں منگواتے ہیں چائنا سے پاکستان کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک میتھڈ اور بھی یوز ہوتا ہے وہ میتھڈ یوز ہمارے پاس یہ یوز ہوتا ہے کہ اف یو فیل کہ ہاں کہ نہیں اس طریقے سے ہمیں چیزیں جو مہنگی پڑیں گی تو آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ وایا دبئی بھی منگوا سکتے ہیں اس کا پروسیجر اگین اٹس اے سمپل دبئی کے جو شپنگ چارجز ہیں وہ نارملی بہت زیادہ نہیں ہوتے تو وہ پروڈکٹ جو ہے اگر وینڈر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ایجنٹ کے تھرو کلیئر کروائیں اگر آپ اس پروڈکٹ کو دبئی کے تھرو منگوانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو دبئی کے تھرو بھی منگوا سکتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس فٹ دو پروسیس آ جاتے ہیں ایک تو نارمل آپ اس کو جو ایک پروسیس ہے کنٹینر کے تھرو آپ اس کو بھیج دیں گے مگر اگین اٹ انوال ڈاٹ اف تھنگ سو اس میں دوسرا ہمارے پاس پروسیس یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس کارگو کمپنیز اویلیبل ہے کارگو کمپنیز والے جو ہیں وہ پر کے جی کے حساب سے جو میں کمرشل uh, اس کی پروڈکٹ کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کی نارمل پروڈکٹ ہے تو اس کے پر کے جی ریٹ کم ہوتے ہیں اگر آپ کی کمرشل پروڈکٹ ہے جیسے سپوز آپ نے uh, بچوں کے کپڑے وہاں سے منگوانے ہیں تو وہ آپ سے آٹھ برم سیون ٹو ایٹ یو اے ای گرم آپ سے چارج کرتے ہیں پر کے جی اور اس کے بعد کسٹم بیونی کے ذمے ایچ اینڈ ایوری تھنگ یونی کے ذمے پاکستان میں آپ جس بھی سٹی کے اندر بیٹھے ہیں وہ اس سٹی میں آپ کے ایڈریس کے اوپر ڈلیور اس کو کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے میتھڈز ہیں جن کے تھرو ہم شپنگ جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو شپنگ چارجز ہیں اس کو ہم کسی طریقے سے مینیمائز کریں اب وہ کمپیئر کرنے سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برینڈر ہمیں دے رہا ہے وہ چائنا میں بیٹھا ہوا لاجسٹک کمپنی والا ہمیں سستا دے رہا ہے اور اس کے اندر اگین یہ ہنڈریڈ پرسینٹ سیکیور بزنس ہے اس میں کسی قسم کا فراڈ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہم جو اپنی ٹرانزیکشنس ہیں وہ ان تمام طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹ ہم بینڈر سے بھی لے رہے ہوتے ہیں جو چیزیں اگر ہمارے پاس جو میں نے آپ سے بات کی ہے ون سی بی ایم کی ون سی بی ایم والی بات کو دوبارہ سنیے کیونکہ دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اور اگر ویٹ جو ہے ون cdm سے کم ہے ہم اس کو باہر منگوا لیتے ہیں اگر ویٹ جو ہے وہ سم ٹائم ٹین سی بھی ہو جاتا ہے ففٹین سی بی بھی ہو جاتا ہے وہ آف کورس ہم اس کو بائی سی منگواتے ہیں اور کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں کہ جو پاکستان پہنچتے میں when we feel کہ تھوڑی میں پرابلم آ رہی ہیں تو اس کو بھی ہم دبئی کے راستے بھی منگوا لیتے ہیں اینڈ ایوری تھنگ آل دیس پروسیجر ڈیز ات لیگل پروسیجر اس میں کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کے چانسیز نہیں तो ये हमारे पास एक ओवरऑल मैंने आपको व्यू दिया है आ, अली बाबा से सोर्सिंग के बारे में तो ये ऑबियसली मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि जो लोकल रिटेलर यहां पर बैठे हुए हैं कि जो छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं चीज़ें लेने के लिए कि वो उस आगे से लेते हैं आगे से लेते हैं तो रहता कमीशन इन फाइव डिफरेंट प्लेसेज तो आप जो है वो इसको अली के थ्रू ही आप सोर्स कर लें دکھنے میں یو مائی فیلڈ کہ نہیں اس کا بٹ بگنر بگنر از آلویز ہارٹر دا فسٹ پروسیس میں آپ سوچیں کہ نہیں یہ کیسے ہوگا اب اس کو ارینج کرنا ڈفیکلٹ ہمیں اس میں کوئی ڈفیکلٹی والی بات نہیں ہے آپ اپنی پروڈکٹ کو ڈائریکٹ علی بابا کے پرو بھی سوچ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاتا جاؤں تو ان کیس اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور آپ کو اسپیسیفک پروڈکٹ چاہیے لیکن علی بابا کے اوپر ایک کمپٹیشن چل ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو پرائز ہمیشہ کم ہی ملتی ہے تو آپ کو کوئی چیز اگر پاکستان میں چاہیے تو آپ ایک کام کریں کہ آپ اس سپیسیفک کنٹری کا آپ سیلر ڈھونڈنے جا کے مینس وینڈر ڈھونڈ لیں کہ اگر آپ نے آپ یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ وینڈر صرف یو کے کا ڈھونڈیں یو کے یو کے بیسڈ کمپنی ہے اور وہ یو کے میں ہی کام کر رہے ہیں مگر وہ علی بابا کے گترو کام کر رہے ہیں آپ اگر پاکستان میں بیٹھے ہیں اور کوئی آپ پاکستان کا پہلے سب سے پہلے وینڈر ڈھونڈیں آپ کو لیدر پروڈکٹ چاہیے سلیم اسٹیل کی چاہیے سرجری کی چاہیے اس طرح کے کتنے پروڈکٹس ہیں اور کتنے ہمارے پاس وینڈرز ہیں جو کہ علی بابا کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ اگر اس اپروچ کے ساتھ جائیں گے تو پاکستان میں آپ کو کوئی منگوانی ہے گو علی بابا اس میں ہمارے پاس آپشن آ جاتے کسی اسپیسیفک کنٹری کا آپ کو وینڈر چاہیے جب آپ اس کو کلک کریں گے ہمیں پاکستان کا چاہیے تو پاکستان کے करेंगे وینڈرس ہیں وہ اس پروڈکٹ میں جا کے آپ اس کو سرچ کریں گے اس میں یہ ہے کہ جو شپنگ ہے وہ آپ کو کوئکلی بھی ملے گی اور اس کے بعد شپنگ جو ہے وہ آپ کو سستی بھی ملے گی اس ویڈیو سے متعلق علی بابا سے سورسز سے متعلق کسی قسم کا ہے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کو गैदर uh, करके और अपने एक्सपीरियंस भी के ऊपर थियोरेटिकली प्रैक्टिकली उसको कम्बाइन करके एक ही वीडियो बना के मैं आप लोगों को बताऊँ ताकि चीज़ों की क्लैरिटी भी आपको मिले और आपको अंडरस्टेंडिंग भी ठीक हो और आप किसी किस्म की डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े इस वीडियो से मुतिक आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं आगे पाई मिले टू रिस्पॉन्स भी एज अल वी पॉसिबल सेकेंड वीडियो तक के लोग वीडियो में جتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اکاؤنٹ کریشن سے لے کے پیمنٹ پروسیس تک ایڈوائس تک یہ سیکنڈ ویڈیو کے اندر ڈسکشن کر لیں گے امید ہے کہ ایک اوور ویو آپ کو مل گیا ہوگا کہ ادبی بابا سے سورسنگ کرنا از ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ آپ بھی سورسنگ کر سکتے ہیں آپ بھی اپنا پروفٹ مارجن انکریز کر سکتے ہیں اینڈ دس بہت بینیفیشل پارٹ آف لائن بزنس آپسو اینڈ آن لائن آپسو نیکسٹ